Avertismentul Elenei Udrea pentru Laura Codroacovesi o va face să pentru tot răul pe care l-a făcut cu bun subliniere timp. Fugit în Costa Rica, unde încearc să scape de o eventual pedeapsă cu executare în dosarele penale din România, nere. Are 6 ani cu executare în dosarul Galabute, nu e definitiv, Elena Udrea spune ce pe marea sa adversar, Laura Condroacovesi, nu va avea parte de bine în viitor. Până la urmă, fiecare pelete subliniere te pentru ceea ce face. Nu cred ce poți să faci atât rău cu bun subliniere ting sublinierei viacase, ci cintoar, bine. Cred ce, undeva, va veni un moment în care viaca o va face se peletească pentru tot răul pe care l-a făcut cu bun subliniere ting, a spus Udrea la Antena 3, în emisiunea Sinteza Zilei, realizat de Mihai Gudea.